Parchetul general a fost sesizat. Plângere din Parlament ce Florian ora Laura Codroacovesi ar fi o ai unui serviciu secret seterein. Foto? Ministerul Public a fost sesizat de unul dintre cei mai vocali parlamentari ce Florian Coldain Laura Codroacovesi ar fi o fieria unui serviciu secret seterein. Sesizarea a făcut-o deputatul Liviu Pleoianu, de la PSD, care a văzut ce instituile statului nu au luat nicio măsură, după ce Sebastian Ghia a făcut dezvăluirile despre cei doi. Conform lui Pleoianu, și Icovesi ar putea fi acuzat de infracțiuni contra securității naționale. Pentru ce am observat, la nivel instituțional o linte total în ceea ce prive afirmațiile lui Sebastian Ghi cu referire la faptul ce Florian Coldain Laura Codroacovessi ar fi oferii unui serviciu secret se am sesizat chiar acum Ministerul Public cu privire la posibile infracțiuni contra securitii naionale. Iat conținutul sesizării, subsemnatul pleoianul Liviu Ioan Adrian, deputat în Parlamentul României, doresc să sesizez Ministerul Public cu privire la următoarea situaie. cadrul unei serii de înregistrări interviuri, difuzate și preluate la scar naional de cetre cea mai mare parte a presei, atât în anul 2017, cât în anul curent, fostul deputat Sebastian Ghii a făcut mai multe afirmații în ceea ce privete o posibil teredare a interesului naional de cetre domnul Florian Coldea i de cetre doamna Laura Codroacovesi. Înainte de a reda câteva pasaje ilustrative în acest sens, trebuie să menionez faptul că domnul Sebastian, Ghi, conform propriilor afirmații, face referire la anumite situații, momente, în calitate de martor al acestora. Data de 16 ianuarie 2017 a fost difuzat de presă o înregistrare în care Sebastian Ghi vorbete despre faptul că Florian Coldea și Laura Codroacovesi sunt, de fapt, ofiari ai unui serviciu secret STRN. Se Puterea lui Coldea asupra colegilor sub ierii asupra celorlalte instituții vine din relația sa de exclusivitate cu Covesi. Amândoi sunt, de fapt, ofițeri ai unui serviciu secret seterein. Un serviciu secret al unei cer partenere României, dar totuși sublinierării ai unui serviciu secret seterein. Acesta este motivul pentru care Coldea obliga SRI-i pe colegii din SRI se o ajute pe covesii tot timpul, cu plagiatul, cu comisiile, cu orice, astfel încât covesii să rămână acolo în funcție. În altă înregistrare, difuzat tot în 2017. Sebastian Ghide zide chiar numele unor fiai stai ei ai ei din România. Pe doamna Covesi am cunoscut-o în sediile SRI. La K2, la K4 sub la T14. Acolo ne întâlneam de minim. Două ori pese pe din anul 2010. În a durat această serie de întâlniri până în anul 2014. Realitatea e ce poate sute de astfel de întâlniri au existat în acet an. Unele dintre întâlniri erau prezenti doar generalul Florian Coldea. Laura Codruca Covesi sublinierea UNEFA STAIEI și din România. Primul pe care l-am cunoscut în prezent ca doamnei Covesi sublinierea domnului Coldea a fost domnul Carl Scvab, fostul efa al doamnei Covesi. Iar al doilea este Erichia Slei, poate actualul subliniere e al doamnei Covesi. De asemenea, în cadrul unui interviu difuzat anul acesta, Sebastian Ghirea afirma ile din 2017 17 i le completează adugând un element de o maxim gravitate faptul ce Florian Koldain Laura Codroacovesi ar fi primit ordine de la Eful Antenei CIA din România, iar ce unul dintre aceste ordine ar fi fost acela de a distruge trusturile de presă române. Într-o secvenă a interviului, Sebastian Ghis spune ar: evident că între Coldea și erau i alte lucruri în afara celor de siguran naional. Cred că SRI- a ajutat o mai mult pe Codrua decât pe ali. O ajutați personal, și Era meritul codruiei ce se tătea atât de aproape de Coldea. E o chestiune de evident ce Florian Coldea-i povestii aveau lecturi cu CIA. CIA are una dintre cele mai puternice antene din zonă în România.